Військовослужбовець Михайло Копитко, який наразі перебуває на передовій, на інтерв'ю по відеозв'язку не погодився з міркувань безпеки. Його мати Наталія розповідає, перед іспитом син готував доповідь на захист на картонній коробці, яка трапилась під руку. Там ручка знайшлася і ніяких зовсім ні зошитів, ні, ні аркушів, таких більш менш. Він розірвав велику картонну коробку і весь свій виступ, Записав на тій картоні коробці. 2 червня дзвонив увечері і на емоціях розказав, що мам, зв'язок був поганий, виліз на якусь установку там, здавав іспит. Рішення сина підписати контракт прийняли нелегко, каже мати. Про контракт він нам говорив уже з рік. Ми відмовляли, відмовляли, і в кінці січня ми сталися. Ми, ми бачили, що ми мусимо його підтримати, бо інакше. Ну, це його рішення, і він від нього не відступить. Михайло з дитинства любить читати, каже Наталія, і показує книги, які він передав їм перед поїздкою на фронт. Він каже, мам, передам вам посилку. Ми поїхали на нову пошту, і там було кілограмів 15 книжок. І оце всі кошти, які ми йому надсилали протягом півтора року, що він служив в армії, він їх всі тратив на книжки. Про те, що захистом дипломної з передової Михайло прославився, його мати дізналась із соціальних мереж. Коли читаю коментарі, які пишуть люди, чужі люди, зовсім незнайомі, коли пишуть дитина, повертайся, Живе, живи. Коли пишуть, що слава нашим воїнам. Ну, пишаюся, я пишаюся, я своєю дитиною, і так, як пишається кожна мама свої дитини. Не відмінник, але наполегливий і старанний. Так про Михайла згадує його перша вчителька Ніна Іванівна. Ця наполегливість і старанність – залишилася в його характері до сьогоднішнього дня. Також говорить, в школі Михайло був тихим і скромним. Армія додала хлопцю мужності, каже його однокласниця Ілона Чіпак. Дівчина говорить, знала, що однокласник служить і була здивована кількістю публікацій в мережі. З кожною публікацією гордість переповнювала ще і ще, тому що це – однокласник і дуже хороший друг. Чуйна людина, до якої можна завжди прийти, він вислухає, підскаже, допоможе якось, підтримає. В дописі викладач університету написав, що поставив Михайлу четвірку. Його мати Наталія каже, сподівається, що оцінка дійсно заслужена і син на неї вивчив. Діана Колесник, Новини на Суспільному, Хмельниччина.